Mən də düşüb zamanın işsizlik azarına, Başqa bir yol tapmayıb, Getdim qul bazarına. Biraz dayanmıştım ki, Yaxınlaşdı bir ağa, İş verəcəyən deyə maşını ilə afardı, Dəbdəbəli bir bağam. Soyunub paltarını uzandı yəlləncəyə, Dedi ədalı dillə, Yəllə qadası, yəllə, Nitkim tutuldu sanki, əməyə bax, əməyə, Hə, neynim, pul alacaqam deyə başladım yelləməyə. Xeyli yellədim onu laf, yoruldu qollarım. Bu dəm düşdü yadıma mənim ömür yollarım. Hərdən ağrı verirdi qəlbimə dəyən güllə, Yenə həmin səs gəldi, yellə qadası yellə. Ay, dözmədi əsəblərim, ağanın sifətinə yamadım bircə şillə, bir nərə çəkdi ağa, səsi yayıldı baxa, tutdu məni, <gülüyor> nə isə, düz gətirdi polisə. Rəis də heç baxmadan qarasına, ağına, saldı məni o gündən polisin öz bağına, <gülüyor> İndi yer verilirəm, burdan ər keçən polis sataşır acı dillə, hə, qaqa? Yəlləməy isləmədi, də bellə qadası, bellə. <gülüyor>